عن طار العز ما فوك لك يوم عيد عن طار العز ما فوك لك يوم عيد حتى طاعتك بيك واضحه من الجزع ايش أفراح باخلاصها يا والفخر صائر حصان والمفاخر حاملة تجي فاز عال فالعطاء والجدوى تزلي عن سن وجهه وارتفاع الرأس فوق السوا. حضرا دون شكل نجدت زيت شيخنا مكاف الفخر ساس عماد <تصفيق> الكفو عدل المجيد الفخر رمز العدل <تصفيق> نظر اخوانا يا نصي الشّام يا